У нас есть еще одна суперспособность, она в нашем единстве, Артем и Саша. Поэтому, когда мы объединяемся, мы можем гораздо больше, чем мы можем поодиночке. Ванька сляжет по пути, что роскошною пшеницей через время прорастит. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, вынеси морду на как шампур двухглавого орла. Український співак Коля Серга говорить, коли є можливість грати концерт перед публікою різного віку, завжди радий цьому, адже так треба для перемоги. «Ти должен в роботі з дітьми завжди давати щось, що вот на даний момент буде для них актуально. І з дітьми більше діалогу виходить, тому що якщо дітей не вважати в діалог, то їм стає скучно». Я поехали в Николаев. Даниэль говорит: "То завтра свободен?" Он говорит: "Да, поехали". Все, сорвались, поехали, добрали ещё гуманитарки, взяли гитару, чтобы сыграть концерт. Передати бронежилети та медикаменти. Приїхав телеведучий Даніель Салем. Я часто нахожусь на передовой, я увидел, как скоро приезжает и ребята выбегают и помогают раненым без бронежилетов. Мы с Алексеем Леоновым из Одессы решили привезти бронежилеты им. Плюс параллельно мы собрали памперсы для детишек, мы собрали медикаменты. Плюс потянулся Коля Серега, и мы решили большой одесской семьей приехать в Николаев. На сьогодні лікарні Миколаївщини забезпечені медикаментами. Втім, через нестабільну ситуацію в регіоні у закладах продовжують накопичувати стратегічний запас, говорить начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Максим Безносенко. Медикаменти передали до обласної дитячої лікарні, їх розгрузили. Зараз головний лікар їх відсортує. Те, що потрібно йому, залишить йому. Те, що він не може використовувати для дітей, а вони потрібно для дорослого населення, то передамо до інших лікарень Миколаївської області. Наша лікарня отримала сьогодні набор лікарських засобів та препаратів, які будуть використані для оказання невідкладної допомоги дітям в важкому стані. Тому на сьогоднішній день Уся благодійна допомога йде на поліпшення, оказання медичної допомоги дітям. Валентина Гурова, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.